سلام به همه علاقمندان کریپتوکارنسی شما رو دارین از کانال کرپتو فاندر در یوتیوب تماشا کنید. امیدوارم تا اینجا از ویدیو که براتون تقیی کردیم لذت برده باشین این ویدیو هفتاد و نهمه و اگه از ما حمایت کنین بهترین راه حلی که پیش پاتون میذارم اشتراک این ویدیو در سایر شبکه اجتماعی ارسالش برای دوستاتون و معرفی کانال ما به علاقمندان حوزه کریپتوکارنسی زمنا نظرتون درباره ویدیو برای ما حتما کامنت کنید تجربه کاربری خودتون و همچنین سوالاتتون رو زیر پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب یادداشت کنید به تمام سوالات شما پاسخ خواهم داد مطابق معمول سمت راست پایین تصویر شما لیستی از شرک های اجتماعی که ما توش فعال هستیم و می‌بینید و همطور که میدونید تمام ویدیوهای ما در یوتیوب و بعد از مدتی در آپارات به اشتراک گذاشتیم. میشه در شبکه‌های اجتماعی شما میتونید از آخرین اخبار و اطلاعات پیرامون کریپتوکارنسی و بلاکچین مطلع بشین. صفحه اینستاگرام ما رو دنبال کنید. آدرسش رو میتونید از وبسایتمون ثروتیار.کام ببینید. توی این ویدیو میخوام در خصوص سه تا ابزار بسیار قدرتمند در خصوص تجزیه و تحلیل احساسات بیت کوین با هم صحبت کنیم. درست شنیدید. احساسات بیت کوین. جایی که علوم اجتماعی و تکنیک های ویژه اون میان به کمک معاملهگران بازارهای مالی تا از احساسات بازار استفاده کنن برای پیش بینی رشد یا نزول قیمت اگر می به عنوان یک معامله گر در بازار مالی و به صورت خاص کریپتوکارنسی فعالیت بکنید ادامه این ویدیو رو حتما ببینید مثل همیشه بحث سلام مسئولیت این ویدیو فقط جنبه آموزشی داره استفاده تجاری با توجه به پذیرش کلیه ریسک معامله بر عهده سرمایه گذار و از این محل مسئولیتی بر عهده ما نیست. ضمننا به خاطر اینکه راحت بتونید ویدیوهای قبلی رو ببینید اگر تازه وارد کانال ما شده یا با ما آشنا شدید پیشنهاد میکنم از قسمت پلیلیست استفاده کنید اونجا مطالب بر اساس موضوع دسته بندی شده و خیلی راحت میتونید موضوعات رو. دنبال کنید همونطور که گفتم هم میخوام در خصوص شاخص های احساسی بر بازارهای مالی و به صورت خاص کوین بیت کوین با هم صحبت بکنیم ما قبلا یک مج... یه ویدیویی ساختیم در خصوص شاخص‌های تاثیرگذار 6 تا شاخص تأثیرگذار تأثیر بر بالا فایش قیمت بیت کوینه که تو دل اون شما اگر دیلی لانش بکنید این مجموعه ای که من میخوام برای شما در خصوصش ویدیو بسازم هم زیر مجموعه اون قرار میگیره در نظر داشته باشید که خب اینا همه یک کامپلکسی از اطلاعاتی که شما باید در خصوص معامله گری بدونید این دلیل نمیشه که مثلا صرفا اگر با یکی از این ابزارها آشنا هستین اون ابزار به تنهایی بتونه شما رو توی بازار هدایت کنه به همین خاطر من اون ویدیو مربوط به شاخص های تاثیرگذار این بالا براتون کارت میکنم تا انشالله در فرصت مناسب اون ویدیو رو حتما مشاهده کنید در خصوص های احساسی میخوایم تو این ویدیو با هم صحبت کنیم سه شاخص اصلی رو بهتون معرفی میکنم و در موردش با هم صحبت میکنیم توی این ویدیو ضمن وبسایت‌های مرتبط با اینها شما تو گوگل هم سرچ کنید کلی وبسایت براتون میاره اما وبسایت‌های معتبری که بتونید به دیتاش تکیه بکنید رو من در سه تا ویدیو جداگانه بعد از این ویدیو و مرتبط با این تهیه می‌کنم و در مجموعه ویدیوهای پیشبینی قیمت قرار میدم این مجموعه ویدیو رو این بالا براتون کارت میکنم چون در خصوص پالا پیشبینی قیمت بیت کوین و اصلا روند بازار یه مجموعه ویدیو ساختیم که این بالا براتون کارت میکنم ازش بتونید استفاده بکنید حتما این مجموعه ویدیو رو ببینید و به خاطر اینکه میخوام توضیحات بیشتری بدم این ویدیو رو به چهار قسمت تقسیم کردم قسمت اول توضیحات کلی و آشنایی با مفهوم ت... تفسیر اطلاعات کیفی به کمی و در سه تا ویدیو بعد این سه تا شاخص رو در هر کدوم از سایت ها به صورت مجزا بررسی میکنیم کلی اطلاعات شنیدنی اونجا وجود داره که بهتون پیشنهاد میکنه به هیچ عنوان از دست ندیم تا الانه اگر عضو کانال ما نشدین همین رو این لوگایی کلیک بکنید سابسکرایب شین، اون دکمه زنگولر هم حتما حتما حتما بزنید خب شاخص های احساسی یا sentiment factors ها مربوط به مواردی میشه که شما مثلا تو رفتار آدم ها، توی گفتارشون توی نوشتارشون توی فایل هایی که فالی صوتی که تهیه میشه، گزارشات مقالاتی که نوشته میشه، حتی گزارش ها اخباری که در تلویزیون به صورت تصویری نمایش داده میشه رو میتونید جمع آوری بکنید، تبدیل به یک سری شاخصه کیفی بکنید که بتونید بسنجید. ببینید این شاخص الان اگر بالاست پس فرصت برای خرید، اگر شاخص پایینه فرصت برای فروشه و حالا تحلیلی که باید بر اساس هر کدوم از این فاکتورا انجام بدید. از این موضوع به تحلیل محتوا یاد میکنن و یک علم در علوم اجتماعی سابقه این برمیگرده به صده 17 میلادی کلی اتفاقاتی که توی اون دوره زمانی میفته و اصلا کاربردهایی هایی که پیدا میکنه و, و چقدر به عنوان یک ابزار قشنگ برای تحلیل اطلاع در یک جامعه مورد استفاده قرار میگیره در خصوص این موضوع من یک مقاله بسیار خوبی رو توی اینترنت پیدا کردم که دو تا دانشجوی ایرانی در خصوص این به زبان فارسی تهیه کردن لینک این مقاله رو که به صورت پی دی اف در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک میذارم در قسمت رفرنس حتما این چیز رو باز کنید دیسکریپشن رو ما رو بزنید اون پایین تو قسمت رفرنس از این مقاله بتونید استفاده کنید بهتون خیلی کمک میکنه خب اینو من جلوتر بازش میکنم اما قبلتر ما در خصوص کانسپت بیهیویرال فایننس مالی رفتاری با ما هم صحبت کردیم دو تا ویدیو در خصوصش تهیه کردم که این بالا براتون ویدیو اول کارد میکنم که بتونید ازش استفاده کنید توی اون در خصوص رفتارهایی که جوامع بر اساس حالا ساختار فکریشون نسبت به بالا پایین شدن قیمت گارد میگیرن یا اینکه شروع میکنن خرید کردن کلی مطلب در خصوصش گفته شده با کیسای ایرانیزه شده و تحقیقاتی که در ایران انجام شده پیشنهاد میکنم اون ویدیوها رو هم حتما در کنار این موارد مشاهده کنید و در نهایت بحث ستاره بینی مالی که به فاینانشیال استرولوژی ازش یاد میکنن سه تا ویدیو مفصل در این خصوص گفته شده و به نرم افزارهای تخصصی که تو این حوزه ازش استفاده میشه هم اشاره شده که شما میتونید یک مجموعه دانشی کاملی رو نسبت به این مسئله پیدا بکنید و پیشنهاد می کنم کسی که داره تو بازار مالی کار میکنه فارغ از هر سو نوع سوگیری هر نوع قضاوت زودتر از موعد این مواردو ببینه و باهاش آشنا بشه دیگه دوره تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به صورت خاص گذشته شما باید ترکیبی از دانش ها رو داشته باشین و خودتونم بسنجین که آیا اصلا به درد معامله گری در بازار مالی میخوری یا نه پیشنهاد می کنم مجموعه رو ببینید این بالا براتون کارد میکنه خب همونطور که گفتم بحث تحلیل محتوا بر این فرض که تحلیل پیام ها زبانیه که می‌تونه به آگاهی ما در خصوص معانی، اولویت ها نگرش ها و شیوه‌های های درک و سازمان یافتگی جهان دست پیدا کنه این روش در خب همونطور که اشاره کردم علوم اجتماعی مورد استفاده قرار میگیره از ظرفیت های جامعه شناسی و علوم سیاسی هم استفاده کرده و طوری که الان به عنوان یکی از طولز این کسایی که میخوان تو انتخابات های مختلف شرکت بکنن استفاده میشه که چهجوری اطلاعات در اختیار تو جامعه پخش بکنن اطلاعاتی که تو جامعه پخش رو در بگیرن تحلیل کنند نظرسنجی کنن، پیش بینی کنند اینها اون نکاتیه که کاملا بر پایه ی علوم انسانی، استواره و توی حوزه علوم اجتماعی و ارتباطات خیلی خودشو نشون داده ببینید داستان به این صورت بوده که حالا مثلا بخوام یه تاریخچه کوچیکی ازش بگم همونطور که اشاره کردم این مربوط به دهه 17 بوده که من با روکرد مطالعات اله... الهیات مورد استفاده قرار گرفته کلیسا و موقع دنبال این بوده که جلوگیری کنه از نشر مطالبی که میتونه به دین ضرر بزنه و به همین واسطه این شاخه علمی اون موقع استارت میخوره و عملاً شروع به فعالیت میکنه خب این همینطور رشد کرده اومده جلو بعد یه مقدار گسترش پیدا کرده به مطالب غیر مذهبی و رفته در شاخه روزنامه نگاری که بعد در نهایت هم اون سبک روزنامه نگاری کلمبیا رو به وجود آورده در خب این اتفاق در قرن غرنبیسنون میفته زمانی که امریکا شکل میگیره به صورت مدرن و اینکه میاد بحث حالا تولید محتوا روزنامه‌های مختلف چاپ میشه و به خاطر اینکه بتونن ارزیابی بکنن این روزنامه‌ها رو بحث روزنامه‌ی زرد که بارها و بارها درباره صحبت کردیم که یا سایت های زرد که اخبار فیک میذارن اخبار جعلی می‌ذارن، ها اساس می‌ذارن و این که دارن جامعه رو هدایت میکنن از اونجا شک می‌گیره و جالبه بدونید که مثلا تو جه... حالا قبل‌تر از اون تو تو جنگ جهانی دومم برای تحلیل محتوا و بررسی تبلیغات سیاسی و جنگ مورد استفاده قرار میگیره حتی مثلا اون هایی که میزدن اون نثخایی که انجام میشد همه بر این اساس بوده و خب خیلی داستان ریشه داره و خب همونطوری که حالا کامپیوتر تو هر رشته ای که وارد شده اونو متحول کرده با ورود صنعت آی تی در این حوزه و استفاده دانشمندان علوم اجتماعی برای تحلیل محتوا از ظرفیت کامپیوترها و سوپر کامپیوترها تحول بزرگی تو این زمینه انجام شده یعنی یه روزی همه امیدوار بودن که اصلا به این درک و فهم رو پیدا کنن نسبت به مسئله که چقدر میتونه این محتوا تأثیر گذار باشه روی ذهن مخاطب حالا شما میتونی قشنگ هم هدایت بکنی همین که این اخبار رو بگیری و در یک سطح کلان مورد بررسی قرار بدی و در نهایت ازش یک خروجی بگیری خب ببینید این تیزی تحلیله همونطور که ابتدا گفتم روی مثلا محتوای نام است روی در حتی دفترچه خاطرات، مقاله ها، مجله ها، جلسات کتاب ها، روزنامه ها، اشعار ها، یعنی هر چیزی که نوشتنی ترانه ها، حتی نقاشی ها و تصاویر و سخنرانی و قوانین هم حاکمه و میتونه از لا بلای این متن نوشته شده اطلاعاتی رو استخراج کنه که این اطلاعات دیگه به اون مدل دیتا اینفورمیشن نیست حتی میتونه به طبقه نالج و ویزدم هم دستبندی بشه پس اهمیت دونستن این مسئله برای هر کسی که داره تو بازار مالی فعالیت میکنه خیلی زیاده و خب میدونیم که هدف این کارم چیه؟ یکی توصیف محتوای ارتباطات آزمون فرضیه درباره سیاست که مثلا آیا این درست آزمون فرضیه آلا پایان نامه‌هاتون کار کرده باشین تو قسمت ادبیات موضوع حتما به این مسئله پرداختین که یه فرضیه رو در نظر گرفتین حالا یا میخوایم فرضیه رو ثابت کنی یا بگین این فرضیه یا این پیش فرز غلط و صدق نمیکنه. برهان خلف براش بیارید و اینکه مقایسه محتوی رسانه ها با جهان واقعیت که این دوتا با هم چقدر فاصله داره و اینکه چقدر میتونه تأثیر گذار روی جامعه باشه همین اینها مستلزم اینه که شما یک مجموعه دانش کاملی نسبت به موضوع پیدا کنید و تخصص به این حوزه داشته باشید در صورتی که الان اگر شما بخواین خودتون درگیر این حوضه بکنید بسیار, بسیار بسیار باید زمان بذارید روش تحقیق بکنید و اصلا شاید کار شما نباشه به همین خاطر وقتی که پای کامپیوتر به این زمین باز میشه میاد ابزارهایی رو در اختیار دانشمندان قرار میده که بتونن به راحتی تحلیل بکنن حالا یه قدم جلوتر میره این موضوع به قول معروف چه میگن از سطح طبقه بندیه اطلاعات از اون حالت سریو خیلی محرمانه وقتی خارج میشه میاد تو زمینهای کاربردی در صنعت و به صورت خاص تو صنعت مالی جایی که کلی معامله در روز دارن خرید و فروش میکنن شاید شما انقدر فرصت نداشته باشی بشینی تمام اصلا رو نداری در وهله اول بعدم این که تخصص خاصی میخواد که بشینی همه مقالات رو اینا رو بخونی و تشت نتیجه بگیری که حالا بازار خرسیه یا گاویه بازار شام... با ترس است یا با طمع یا نه در حالت میدرنج این دوتا قرار داره خب این ابزارها ابزار علمی که بر پای دانش علوم اجتماعی و ارتباطات هست اومده با کامپیوتر اجین شده و در نهایت یک سری وب سرویس میشه که در قایت میاد یک سری وبسایت سایت این خدمات رو به شما ارائه میکنه اما این خدمات بر سه دسته شاخص استوار هست یک کریپتو فیرنگ گرید ایندکس که میخواد بگه حالت ترس و که توی شاخص ترس و طمعی کریپتو کارنسی رو با هم بررسی کنه شاید میتونه این فاینانشیال مثلا استاک مارکت باشه یا نمیدونم میوچوال فاند باشه هر کدوم از این چیزا میتونه به جای این کریپتو قرار بگیره یا بر اساس بولز اند بیر اون حالت بازار خرسی و گاوی ما مثلا تو بازار گاوی میگنم شما آشغالم هم بخری هر سمت داغونی هم بخری میره بالا امروز که با شما دارم صحبت میکنم بازار یه رنجی کشید به پنجایزار و بعد اومد به سمت منفی بازار بورس تهران شاخصش میل کرد خب دونستن اینکه بازار چه سمت و سویی داره برای من معامله گر مهمه که بتونم خب از نمونم بتونم نوسان بگیرم خب حرفه ای تو این بازار ترس همراه با ترس که حالا یه سری میفروشن یه سری میخرن سود خوبی میبرن البته اونایی که حرفه ای تو این زمینه و بعد بحث بیت کوین سنتیمنت ایندکس که میخوایم احساسات بیت کوین رو بیایم بررسی بکنیم بیایم ببینیم که این بیت کوین حسش چیه ببین همه اینا که من به شما گفتم شامل چی بود حسش حالش خرسیه یا گاویه یعنی همش تفسیر به رأی هست و شما نمیتونی یک حکم قاطع و راسخ در این خصوص بدی ای که بازار در چه شرایطی قرار داره این سه تا شاخص همونطوری که از بالا میخوام با هم مرور کنیم به ما کمک میکنه که این سه تا شاخص به ما کمک میکنه تا بتونیم حالت های کیفی رو به کمی تبدیل کنیم تو کریپتو فرند گرید به من کمک میکنه که احساسات بازار تبدیل به احساسات سرمایه گذار بکنه یعنی من فقط بازار رو نمیخوام ببینم میخوام ببینم سرمایه گذار پس ذهنش چیه تو فاینانشیال بیهیویر فایننس بهتون اشاره کردم که مثلا این روی کرده آدم ها چقدر میتونه تحصیل داشته یا تو فایننشیل آسترولوژی اومدیم دیدیم که مثلا تاثیر سیارات به خاطر انرژی که دارن چقدر میتونه بالا پایین بکنه بازارهای مالی رو مصداقش رو هم دیدیم اینجا میخواد بیاد این حسر رو تبدیل به یه عدد بکنه نوسانات قیمت بازار رو میاد میبینه ارزش بازار رو در نظر میگیره حجم و حرکت بازار به کدوم سمت های اجتماعی که تو این زمینه دارن کار میکنن اهمیت زیادی دارن تو ساختن ذهنیت سرمایه گذاره شما فکر کنید یه روزنامه معتبر یا یه وبسایت یا یک کانال تلگرامی معتبر یا یه اینفلوئنسر اساسی تو بازار یا به با قول بازارساز قوی تو بازار سرمایه تهران چه جوری میتونه مثلا یه سهم به قول معروف به با بچهای بازار جک بزنه زیرش ببره بالا همین اتفاق تو رسانه ها میافته همینا میتونه تو متن هایی که به اشتراک گذاشته میشه مقالاتی که تو روزنامه ها نوشته میشه و اخباری که در تلویزیون پخش میشه هم تجلی پیدا کنه و استفاده از این اخبار شما رو کمک میکنه تا بتونید به این نقطه برسید اما قبل از اینکه شما خودتون رو این داستان بکنید یه سری وبسایت هستن این خدمات میدن که در ویدیو بعدی من بهترین وبسایتی که در حوزه کریپتو فرنگیت اینندکس و بقیه موارد بلند بر رو بیت کوین هست و بهتون. یاد میدم و میگم چجوری از این شاخصه استفاده کنیشون دونستان این وبسایتی که صرفا کمک نمیکنه بکنه شما بدونید چجوری ابزار استفاده کنید اینا طولزه فقط و در نهایت گری خلاف جهت ترس و تمع بازار یه سری اشتباهات رایج معاملگرها بود که ویدیوشو توی کانال هم در قسمت ایتازی سرمایه گذاری قرار دادم دقیقا همین نکات به شما داره گوش زد می‌کنه تو این مسئله تو بولزن هم میگه بر اساس گفتگوی بین کاربران تو کجاها تو چه رسانه‌های تو ردیت که حوزه کریپتوکارنسیه تو توییته هر یه تویت میزنه دیگه دیدین ادمایی که خیلی معروفن دیگه خیلی و با اون داستان هشتکه دیگه کلی هم فالوور پیدا کرده و بیت کوین تایک که در خصوص به صورت خاص بیت کوین هست یه سری مطالب بین کاربران نوشته میشه و بغلش هم دیدین مثلا این کاربر کاربر مثلا طلایی از همه بهتر داره تحلیل و این تحلیله بر اساس 93 تا حالت مختلف میاد بررسی میکنه اینو و طبق هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ میاد چیکار میکنه به شما این حالت خرسی یا گاوی بازار رو قبل از اینکه شما بیفتید توی چالش مثلا هر روز صفهای فروش سنگین و بازار نزول کنه یا اون. هر روز با صفهای خرید باشه و بازار بخواد جام کنه و شارپی بره بالا یه قدم جلوتر از بقیه باشه. یعنی عملا شما با این ابزارا روزنامه فردا رو امروز داری میخونی قیمت‌های فردا رو داری امروز می‌بینی؟ و در نهایت بیت کوین سنتیمت ایندیکسه که سنجش دیدگاه و نظر سرمایه‌گذاران در هر زمان خاص رو اینا ببینید ایناید بعضی موقای شوخی میکنن در خصوص قیمت ارزی میگن که الان یا الانش رو یعنی هی داره تغییر میکنه این دیدگاه هم الان تا الان یعنی شما یه گیجی داری که داره مرتب تغییر میکنه اما دامن تغییراتش به شما اجازه میده که حداقل یک یا دو تا با یک یا دو روز معاملاتی رو زودتر ببینید. خب این هم دقیقاً بر همون اساس هوش مصنوعی و ماشن یادگیری ماشین که حالا ماشین لرنگ به دیگه متداول استفاده میکن یادداشت های رسانه های مرتبط با موضوع رو بررسی میکنه خاطرم هست در خصوص ایجاد استفاده از ربات های معاملهگر یه مقاله ای می که اشاره کرده بود که حتی اون ربات های معامله که صرفاً نمیاد مثلا اندیکات رو با هم ببینه میاد خبرها رو هم بررسی میکنه و حتی آوردن موقعی این فیزیکی این سرور این حالا شرکت‌های ارای دهنده خدمات رباتیک و آوردن نزدیک مراکز مثل مثلا بلومبرگ مثل سی ان این ای جاهایی که خبر زیادی داره در حوزه ای فایننس ایجاد می‌کنه و داره رپورتاج می‌کنه در سطح دنیا نزدیک به اینا گذاشن که یه میلی هم ربات جلوتر بتونه این دیتا رو بگیره تجزیه تحلیل بکنه زودتر می‌تونه یا بفروشه یا بخره خب این بحث ما به اینجا تموم نمیشه چون در ابتدا ما یه اشاره کردیم به بحث تجزی و تحلیل محتوا و اومدیم گفتیم بر پای علوم اجتماعی ارتباطات اصلا داستان چیه و یه مقاله بهتون اشاره کردم. بعد اومدیم در خصوص سه شاخص اصلی در تبدیل شاخص های کیفی به کمی با هم صحبت کردیم و هر کدوم رو کلی توضیح دادم در ویدیو سه تا ویدیو بعدی هر کدوم از این بللت ها رو به صورت جداگانه توضیح بیشتری خواهم داد و درباره نرم افزار صفحه ساختی شما باز می کنیم نرم افزارش میاریم بالا با هم ببینید اکثرش هم رایگانه امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و، همونطوری که گفتم اگر بخوایم از ما حمایت معنوی بکنید میتونید شیرش کنید برای دوستاتون ارسال کنید در ساری شبکه‌های اجتماعی لایکمون کنید کامنت بذارید نظرتونو بگین تجربه کاربری خودتون بگین و همتون سوالاتتون رو این زیر یادداشت بکنید و اگر می‌خوین حمایت مادی رو از ما بکنید میتونید از لینک پار یا آدرسی که پول اتریوم استفاده کنید که در پست مربوط به همین ویدیو در یوتیوب اشتراک گذاشتم اگر به حوزه کریپتوکارنسی و معامله در داریم بازار علاقمند هستی و دوست داری مطالب جدی تر دنبال بکنی پیشنهاد میکنم که روی این لوگو کلیک بکن سابسکرایب شد توی کانال ما حتما و از همه مهمتر اون دکمه زنگوله هم فشار بده تا از آخرین اخبار اطلاعاتی که ما آماده میکنیم تو سایتمون آافلود میکنی به لحظه از بقیه از طریق یک ایمیل خودکار مطلع بشی دو تا ویدیو در خصوص این موضوع رو براتون این انتح کارت میکن. تا بتونید ازش استفاده کنید و مجموعه دانشیتون رو تکمیل کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ممنون که تا اینجا همراه ما بودید. خدا نگهدار.